Moi, mun nimeni on Paula. Nyt mä opastan sulle, miten desimaaliluku voidaan kertoa tai jakaa kymmenellä, sadalla tai tuhannella tai muulla vastaavalla tasaluvulla, jossa on ykkönen ja kuinka monta nollaa vain. Esimerkki 1. Suklaapatukka maksaa 26 senttiä, eli siis 0,26 euroa. Paljonko maksaa kymmenen suklaapatukkaa? Kymmenen suklaapatukan hinta saadaan kertomalla yhden suklaapatukan hinta kymmenellä, eli määrällä. Eli laskettavana on kertolasku 0,26 kertaa 10. Kun desimaalilukua kerrotaan kymmenellä, pilkkua siirretään yksi askelma oikealle. Eli pilkku on tässä, niin pilkku siirtyy tuohon. Ja nyt vastaus on siis 2,6 euroa. Ja kuten tietysti arvasitkin, niin jos yksi suklaapatukka maksaa 26 senttiä, niin 10 suklaapatukkaa maksaa luonnollisesti enemmän. Ja sen takia voidaan sit miettiä järjelläkin tämä pilkun siirtosuunta, että kumpaan suuntaan se pilkku siirtyy. Eli pilkku siirtyi yhden askeleen oikealle. Ja se yksi askelta saadaan siitä, että tässä kympissä on yksi nolla. Ja koska niitä nollia on sinne yksi, niin pilkku siirtyy yhden askelman. Jos nyt halutaan selvittää, mitä maksaa sata suklaapatukkaa, niin suklaapatukan hinta 0,26 euroa pitää kertoa sadalla kappaleella. Ja nyt huomataan, että luvussa sata on kaksi nollaa. Koska siinä on kaksi nollaa, pilkku siirtyy kaksi askelmaa oikealle. Eli tästä kohtaa yhden askelman tuohon väliin ja toisen askelman tuonne. Tällöin siis vastaus on 26 euroa. Jos taas ostamme suklaapatukoita tuhat kappaletta, niin silloin suklaapatukan hinta 0,26 euroa pitää kertoa tuhannella kappaleella. Ja koska luvussa 1000 on kolme nollaa, niin pilkku siirtyy kolme askelmaa oikealle. Yksi, kaksi, oho. Nyt loppu nollat kesken, eli lisäämme tänne vielä nollan perään, jotta voidaan sen nollan toiselle puolelle siirtää pilkku. Siis oikea vastaus on 260 euroa. Eli koska tuhannessa on kolme nollaa, pilkku siirtyy kolme askelmaa oikealle. Huomaatko nyt yhteyden? Luvun perään lisätään tarvittavat nollat. Jos kerrotaan kymmenellä, pilkku siirtyy yhden askelen oikealle. Jos kerrotaan sadalla, pilkku siirtyy kaksi askelmaa oikealle. Jos kerrotaan tuhannella, pilkku siirtyy kolme askelta oikealle. Jos kerrotaan vaikka sadella tuhannella, jossa on viisi nollaa, pilkku siirtyy silloin viisi askelmaa oikealle. Eli sun täytyy laskea sen luvun nollien lukumäärä, ja niin monta askelta se pilkku siirtyy. Eli jos on ykkönen ja joku määrä nollia, niin tällä periaatteella mennään. Nyt siirrytään jakolaskuun. No paljonko kukin saa, jos 32 euroa jaetaan kymmenelle ihmiselle tasan? No entä sitten, jos jaetaan sadelle tai tuhannelle ihmiselle? Ja toki, kun luvussa 32 ei ole pilkkua, niin voidaan merkitä mieluummin 32,0. Siis lasketaan 32,0 euroa jaettuna tasan kymmenelle ihmiselle. Kymmenessä on yksi nolla ja nyt on jakolasku, niin siirretään siis pilkkua yksi askelma vasemmalle. Pilkku on nyt kakkosen ja nollan välissä, niin se siirtyy tuohon kolmosen ja kakkosen väliin. Ja näin ollen vastaus on siis 3,2. Eli jokainen saa 3 ,20 euroa 20 senttiä, jos 32 euroa jaetaan tasan kymmenelle ihmiselle. Ja toki vielä pieni tarkistus. Onko vastaus järkevä? Siirrettyinkö pilkkua varmasti oikeaan suuntaan? Jos 32 euroa jaetaan kymmenelle ihmiselle, niin jokainen saa alle 32 euroa, koska muuten se 32 euroa ei mitenkään riitä. Ja näillä ollen 3,2 euroa tuntuu hyvinkin järkevältä vastaukselta. No nyt sitten valitaankin 100 ihmistä, joille jaetaan, eli 32,0 euroa jaetaan sadalle ihmiselle. Luvussa sata on kaksi nollaa. Ja näin ollen kun jaamme sadalla, pilkku siirtyy kaksi askelmaa vasemmalle. Yksi, kaksi. Ja jos nyt sitten pilkku tuli vähän hassusti, virallinen nyt näyttäisi siltä, että siellä on pilkku kolme kaksi, niin mitä tuohon eteen sitten tulee? No siihen eteen saadaan lisätä tänne nolla. Eli desimaaliluku 0,32 tulee vastaukseksi. Kun oli kaksi nollaa, pilkku siirtyi kaksi askelmaa vasemmalle. Ja vielä koetetaan jakaa 32 euroa tasan tuhannelle ihmiselle. Eli 32 jaettuna tuhannella. Luvussa tuhat on kolme nollaa. Ja kun pilkkua yritetään sen mukaan siirtää kolmea askelta, siirtään yksi askel, kaksi askelta, jo kahtakin askelta varten tarvii lisätä tuonne yksi nolla eteen. Sitten kolmas askel, huomataan, että me tarvitaan tänne vieläkin yksi nolla lisää. Vastaus on siis 0,032. Euroa. Eli vajaa 3 senttiä. Kaikille ei riitä edes viien sentin kolikkaa, edes 32 euroa yritetään jakaa tuhannelle ihmiselle tasan. Ihan loogista, että nyt rahamäärä pienenee aina vaan, jos jaetaan useammalle ihmiselle. Eli hyvin tärkeää, että hahmotat sen, että nollien lukumäärä tässä jaettavassa jakajassa tai kertojassa määrää sen, kuinka monta askelta pilkku siirtyy. Ja järjellä sä voit jo päätellä sen suunnan. Mietit vaan, että onko nyt järkevää, että luku suurenee vai onko järkevää, että luku pienenee. Jos sulle jäi jotakin kysyttävää, sä voit kysyä sun omalta opettajalta tai kommentoida tähän alle. Jos tykkäsit, jos oli hyötyä videosta, niin paina toki peukku ja tilaa kanava. Nämä samat muistiinpanot löytyy linkin takaa, jonka löydät sieltä videon kuvauksesta. Kiitos kaikille katsojille!